بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فرہاد آفیشیل چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سناؤں گا آپ دوستوں نے اس پر ضرور عمل کرنا ہے حضرت ابحر رضی اللہ عنہوں سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص موت کی آرزو نہ کرے کیونکہ اگر وہ نیک وکار ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے نیک اعمال میں زیادتی ہو جائے اور اگر بدکار ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ رب اللہ رب العزت کی رضا و خوشنودی حاصل کر لے بخاری کی حدیث ہے آپ دوستوں نے ویڈیو کو شیئر کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ